Per registrar-nos a Geniali, el que hem de fer és escriure la direcció de Geniali i allà accedirem a un menú com aquest que veig a la pantalla i podem anar al botó Registrar-se o a Crea una conta gratuïta. Si clicam a Registrar-te, ens sortirà un menú on poden posar les nostres dates i podem crear la nostra compte o també podem continuar amb la nostra compte Google les dues opcions són possibles una vegada que hem posat la direcció de correu i la contrasenya possible repetida dues vegades hem de clicar a llegir i acceptar les condicions d'ús i política de privacitat i després a registrar-me si cliquem a registrar-me accedirem ja a el menú de configuració de la nostra compta. En primer lloc ens demanaran l'elecció del sector on estem fent feina. Aquí tenim una sèrie de dades i en el nostre cas cliquarem a Educació a l'apartat que correspongui segons la nostra situació. Una vegada i hem clicat, donem a Següent i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 amb la nostra conta gratuïta.